گریچولیشن کی یا آپریشن کی دونوں اللہ کا شکر ہے جی کہ آپ بچ گئے ہاں بھائی بڑا خدا کا شکر ہے السلام علیکم وعلیکم جناب یہ آپ کی نیلی چٹھی صبح کی آئی ہوئی جب کسی افسر کا تبادلہ ہوتا ہے تو یہ چی آ جاتی آفیسر اور سارا کھیل دانے پانی کا سر ہر right. شہری عذاب میں ہے مجرم دندناتے پھریں اور شرفہ کو سرچ پانی کی جگہ نہ ہو یہ ڈسپلن ہے ناکامی یا نااہلی آپ کو وہاں بھیجنے کا مقصد دور دراز کے علاقوں کو مثالی میں لانا تھا وفد پہ وفد چلے آتے کیا آپ کی سب کے ساتھ دشمنی ہے جنہیں نہیں کہیں سر تو نہیں ہے یہ سب الزامات ہیں میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کچھ تفصیلات بیان کروں ذاتی اور نجی نوعیت کی بھی کہیے سب میرے والد کو قتل کے مقدمے میں ملوث کر دیا گیا تھا وہ بے گناہ تھے لیکن انہیں جیل ہوئی پر اصل مجرم اصل مجرم وہ میرے پیچھے قانون کے پیچھے جا کے چھپ گئے اس دن سے اس دن سے پولیس آفیسر بننا میرے ایک اپشن بن گیا سر خواب ہے میرا ایک لیے بھی ارے وہ تو بڑی پاگل لڑکی ہے اسے تو میں چڑھانے میں مزہ آتا ہے پاگل پاگل تو گھر ہے شادی کر رہی ہے پر درمیان ملا رہی ہے ایک تو مجھے لڑکوں کی سمجھ نہیں آتی جیسے کوئی خلوص سے ملا تو بس سمجھ لے کہ شادی پرپوز کر رہی ہے اے کیا تم نے نو کر لو دکانداری ارے تیری خاطر اسے جھٹک رہا تو اس کی سائیڈ لے رہی ہے میری خاطر کل نہ جانے میرے بارے میں بھی تم کیا تیرے بارے کہ نہیں سارا تم تو میرا اکثر بےحد مشکل پاگل پاگل کہا تم نے مجھے پٹواری یوں نہیں تجھ سے واقف تھا تو خود چلا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے فائل بھیجوا دیجیے ویسے جو انتقال اراضی کا مسئلہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بڑا سسترا اور پٹواری پٹواری تو پھر پٹواری ہوتا ہے مجھے تیاری کرنا دن بتا سک تیاری کر کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں بڑی دوستی ہم دونوں میں بڑی انڈرسٹینڈنگ پہلے تو کبھی کرنے کیا کیسے لوگ زمدار ہے آپ کی طرح کتنی زمین آپ کے پاس ڈیڑھ مربع نا ان کے یہاں بہت ہے بے حساب ہے تو پرواہ نہیں ہے مجھے بھی نہیں آپ کو ہے صاحب جی گاڑی تو برف ہو رہی ہے جی باہر کیوں کھڑی کی تھی ان سے پوچھیں جی انہوں نے کی تھی میں نے تو جی اپنا لیپ بھی ڈالا تھا انجن کے اوپر پر بیٹری پھر بھی ڈاؤن کی ڈاؤن رہی جی جا کے تھوڑا دھکا لگا دے اس کو میں تو ہف گیا ہوں جی جیلا آپ یو کیجیے کس سے آزاد کر مجھے جی اور کیا تو بھی تو کٹارا ہو گیا اس گاڑی کی طرح خیر گاڑی تو ایک نمبر آ گیا نہیں جی چلتی تو وہ ٹھیک ٹھاک ہے بس اس کا واج تھوڑا سا کوڑا ہے اچھا چل چل हم, ابھی نہیں لیکن چاہتا ہوں شہر سے قریب ہوں کیوں تمہارے لیے, لیے؟ ہاں صرف اور صرف تمہارے لیے کیا کریں جناب تمہارے مشکل ہے زبان کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, ہے, ہے جو تیرہ اچھا, بھاری بھر کم ہوں گی اور سر میں نہیں کروں گا میری والدہ کرے گی کہا تھا نا تمہیں حیران کر دوں گا تیار ہو جاؤ وہ تمہیں باندھنے آ رہی ہے <laughs> <laughs> <laughs> بس سنجیدہ ہو تم ہاں میں جب چار دن کی تھی نا تمہیں منگنی ہو گئی تھی اس سے جس نے بھی پیدا ہونا تھا سے چار پرس چھوٹا ہے تاریخ کو توڑ دو ٹوٹ سکتی ہوں دور سکتی بغابت ہے نہیں چاہی مجھے تمہاری زمین دست پردار ہو جا تم وہ کیسے چھوڑے گا جو جو زمین کی وجہ سے میرے ساتھ بندھا ہے خاندان سے باہر نکلنے کی سزا جانتے ہو وہ کریں گے بکھر جائے گا میں? میں جینا چاہتی, میں, سن, میں, جینا چاہتی, جینا چاہتی جی میں نہیں جی سکوں گی تو کیا ہوا क्या हुआ تو جی سکیں گے چاہیے زمین کا بوجھ اپنے گلے میں ڈال کر دریا میں کی چپ گد, کیوں, کیوں نہیں تم جب جب مجھے تمہاری ضرورت ہو جاتی جاتا پی سی ایس اچھا تھا اچھا تھا نا وہ تو ہی. یہ احساس جو مجھے ہو رہا ہے کہ پاؤں رکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ دل دل میں دستا چلا جا رہا ہوں یہ تو نہ ہوتا آج میں کتنا بدل گیا ہے میں نہیں ماں موسم بدل گیا نہیں جانا ان کے ہاں بس سارے طور طریقے باپ کی طرح ہیں تیرے بھی خدا مخفرت کرے گھڑی میں والا مجھے فراغت نہ ہونے دینا میرے لیے اس سے زیادہ ضروری کام اور کیا ہے برا مطلب ہے ہاں کیا چلا جائے گا بس تمہارے اس رویے سے تھک جاتی ہوں کبھی کبھی دماغ لگتا ہے میری بات کا جواب دینا سلگتی رہتی ہوں اندر ہی اندر ہر مرتبہ ٹال جاتے ہو مگر یاد رکھو میرا نام بھی فاطمہ حسین ہے سر سر <curves> <Gosh ج disgusted> بیٹھی ہوئی تھی اٹھی اور وہی بس وہ ٹانگ پکڑ کے رہ گئی ہیں ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا ایسے بغیر چوٹ کے شاید کینسر ہڈی میں پہنچ چکا ہے ہڈی کا کچھ حصہ تجزیہ کے لیے لیبورٹری بچھوایا ہے رپورٹ آ جائے پھر دیکھتے ہیں اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا نوکری سچی بات ہے بیگم صاحب جی بیٹھے بٹھائے جدائی ڈال دی ماں پتر پیک ہو گیا سمیان تو میں نے رات ہی باندھ دیا تھا جی مفلت بھی رکھنا تھا مفلت جی اٹیچی میں بچھا دیا تھا میں صرف سلام کرنے حاضر پیار بھی تو لے لے انہیں کپڑوں سے جائے گا کیا خراب ٹھیک تو ہے यूनिफॉर्म तो पहन के दिखा दे लो देना मुंडा ना वाला कबूतरों वाला उसको तो छतों थले ला जाओ सारा दिन कबूतर सारा दिन पतंग लगता मैं इसकी सुल नहीं मुझसे अभी तक अच्छा सुने पता है ना आपको हफ्ते में ایک دفعہ ہسپتال ضرور جانا ہے ساب جی ساب جی وہ جی بات یہ ہے کہ ٹرنک تو ہو گیا ہے اس اٹیچی میں کیا رکھ دیا ہے جی آپ نے آرہی ہے میرا تو جی آندر پیٹا دورا ہو گیا ہے بلیہتی چلا تک تو رکھ لیا جی آپ نے اس میں ویسے اس کے رکھنے بھی کیا لوڑ تھی اللہ نے چاہیا تو وہاں پر آپ کو پکی پکائی ملے گی کیجو چل ایک دراز رہت پوا آئی آئی آئی بڑا خطرناک علاقہ ہے سابر نے بتایا مجھے نہیں ماں ایسی بات نہیں کوئی علاقہ خطرناک نہیں ہوتا تھوڑی سی گڑبڑائی لیکن اتنے خدا حافظ वालेकुम इंस्पेक्टर साहब उस वक्त मैं घर में अकेला था छोटा भाई भी था जी चुप करो बुजुर्गो क्यों केस खराब कराना आए, मैंने पूछा था की एक मिनट करो बैठो तीफ रखो उस वक्त घर में दो ईटे दो ईटा लिख दिया जी हाँ जी हाँ गलत बयानी अच्छी नहीं होती है बुजुर्गो आपको चौधरी साहब से मिलना है जी वे या छोटे दोनों से दोनों साहबान कष्ट पर आए सटूल पर बैठो उस वक्त दिन का एक बज रहा था उनके मुंह को चौखी सट लगी आए कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए पियो। तो की जरूरत और के बंदे आये थे, रिपोर्ट मगर ने अंकार कर दिया, हाँ। खुदा करे, सुला हो जाये। वरना ये मुकदमेबाजी में टाइम वाया होता है और बिजली बाख होती हम अब जाए सुनो दो दस्ते कागजों के कब तक होगी, रिपोर्ट जा, जी नहीं, वो कम करे फिर एस एच ओ साहब कहें अर्षायद फरमाओ कोई बोतल शोतल मऊंगा जी नहीं मेहरबानी कोई चाय कोई पानी नहीं जी शुक्रिया सिरगट क्यों नहीं, नहीं। शुक्रिया वो गश्त पर आए इंदराज है गश्त का इनको अंदराज बुखाओ भाई आपको कोई तकलीफ पहुंची हो आपको चाय पानी पूछा है बोतल पूछा है सिरगट का पूछा है اونچے والے ستول پر بٹھایا ہے بہت شکریہ آپ کا بڑی مہربانی بہت کچھ سیکھا ہے میں نے آپ سے میرا نام مسعود الرحمان ہے ASP. مارک اے خان پیار جی حکم السلام علیکم السلام علیکم دیکھنے میں آپ لوگ بڑے چا کو چا بند نظر آتے ہیں لیکن ریکارٹ... میں چاہتا ہوں کہ میں تمام تھانوں میں اپنا دفتر لگاؤں کچہری خطرناک تکلیف ہوگی آپ نہیں رہنا چاہیے سر یہاں لوگ لڑتے بہت ہیں آپ کو کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے کہیے دیکھیے آپ لوگ سینئر ہیں مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں لیکن ہم دونوں ایک دوسرے سے اس وقت کچھ سیکھ سکتے ہیں جب ہم دو ٹوپ بات کرنا سیکھ جائے ٹھیک ہے جی جی بالکل کوئی دن خالی نہیں جاتا ہے چوری ٹمار بازی کھانا سر کس کے لیے آپ کے لیے منگوایا میں نے کھانا نہیں منگوایا میں نے منگوایا سر کتنے پیسے بھائی دیکھیے میں پرہیزی کھانا کھاتا ہوں آپ کانسٹیبلس کو بھجوا دیجیے اپنی طرف سے سلام <الوز> علیکم بلا ملو السلام علیکم جناب السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم جی شکریہ شکریہ جی جی فرمائیے وہ جی بس سلام کرنے حاضر ہوئے تھے جی ہاں جی وہ حویلی انتظار کر رہی ہے آپ کا حویلی معاف کیجئے گا میں ذرا مصروف درست ہے جی لیکن وہ میں صرف دو حرفی بات کرنا چاہتا ہوں ایکچولی یہاں جو بھی آیا ہے اسی حویلی میں ٹھہرا ہے بلکہ یہ سمجھیے کہ اس نے عزت بخشی ہے ہمیں لیکن میرے پاس تو ہے اکامڈیشن یقیناً ہوگی جی لیکن اگر آپ ہمیں عزت بخشنا چاہیں تو آپ کے لیے تو معمولی بات ہے دیکھیے جی جلیل جلید صاحب, جی صاحب جی عزت اور جی عزت خدا کیا ہے جی بالکل درست فرمایا آپ نے چلیے میں ایک دو روز کے بعد حاضر ہو جاؤں گا لیکن صاحب ایک شرط ہوگی فرمائیے آج رات کا کھانا آپ میرے غریب خانے پر تناول فرمائیے گا یہ دراصل ہمارا ہی نہیں جی اس علاقے کے دوسرے مزین کا بھی یہی دستور ہے جی دیکھیے انکار نہ کیجیے گا پلیز مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے یا یوں کہیے کہ مجھے آپ کی بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے یہ نہیں تھینک یو ویری مچ بہت بہت شکریہ آپ تو ان کا جی بہت بہتر جیسے آپ مناسب سمجھیں وہ بارے گیا تھا جی میرا ایک دوست تھا دو سوٹ لایا ہے میرے لیے یہ امپورٹ ہیں اور گرم بھی اٹھائیے سر اٹھائیے جیے جی جی سر. سر جی بیٹا سوری اور شکریہ <coughs> جی سر کیا بولا جی بہتر جی سر کس کی ہے یہ چودھری لیاس کی ہے جی پہلے یہ جی لیاسو تھا پھر لیاسا ہو گیا پھر چودھری لیاس ہو گیا ابھی انیک ہو گیا سر یہ کون ہے جورا یہ کمال شاہ جی اس کا تو آج تک سراغ نہیں چل سکا کہ کیا چیز ہے قتل اخبار ڈکیتی قمار بازی منشیات کا دھندہ، کیا تو سہجا سیار پتا نہیں کیا کیسا ہے جی مجھ کو تو بالکل پتا نہیں میں نے تو اس کی آج تک شکل نہیں دیکھی ویسے اس کے کرندے جو ہیں وہ کئی دفعہ گرفتار ہو چکے ہیں گوا بیٹھ جاتے ہیں سر کوئی رقم لے کر کوئی ویسے ڈر کر سر. سر. جی سر کون دیکھے گا بھائی پروٹیکشن کے بغیر سر میں تو کئی دفعہ خود جا کے ان کو سمجھا چکا ہوں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ علاقے سے دہشتر حراست ختم کیجیے سر میں تو چار سال سے یہاں ہوں آپ سے پہلے اسٹیشن تو موجود تھا یا یہ بات نہیں سر وہ جو ہے نا اصل میں لوگ اس کی مٹھی میں ہیں آپ بھی نہیں سر مجھ سے پہلے آپ سے پہلے <laughs> جی سے پہلے کیا تھا آپ کے آنے کے بعد کیا ہوا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ یہ شخص جورا گرفتار کیوں نہیں ہوا اب تک اگر تک گرفتار نہیں ہوا تو کب تک گرفتار ہو جائے گا بس جی سر یہ کون بولا کو جلدی یہ ملزم ہے یا مجرم مجھ لے سر آ... یا سمجھ لو سر یہ پیار کی بات نہیں سمجھتے آ... لاتوں کے بھوت ہے نا بیان تو لینا ہوتا ہے نا جی یہ کون ہے یہ آ... سر یہ آ... بہت چالاک لوگ ہیں سر جی آپ کو کھپا دیں گے کون یہ یہ سر مشتاق کٹا ہے مالی ہے شور بہت مزہ آتا ہے حالانکہ چور ہے کیوں کرتے ہو چوری تنگ کرتے ہو ہمیں لوگوں کو جی چوری نہیں کی جی بکوٹ پیچھے ہٹ کا بات کرو معافی مانگو صاحب سے بتاؤ کہنا سر جعفر ہلو جعفر جی سر ہاں سچ سچ بتاؤ کیا کیا جی جی بیگ جی سے نہ جی میں ان جی کی شکایت کرتا چھوڑ کے پکڑواتے مجھے اب جی میں ان کے یہاں کام نہیں کروں گا جی آپ مجھے کسی اور جگہ مالی رکھوا دیجیے آپ جی کی اگر سو روپے مزید مل جائے نا جی تو سو روپے مزید مل جائے جی سو روپے مزید مل جائے سو روپے تو کیا کرو گے میں چوری کہیں ہو جاتی ہے بلا مجھے لیتے ہیں جی بدماشی کیوں چھوڑ دی ہو جناب بچے جو عن ہو رہے ہیں جی پہلے وہ ماں سے پوچھتے تھے پھر لوگوں سے پوچھنے لگے آپ تو مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ مجھے مار کیوں پڑتی ہے میں علاقے کا بدماش ہوں مگر ایسا نہیں ہے صاحب جی جی سر بولا جعفر جاپر جی سر ان دونوں کی فائلیں صبح مجھے بھیجوا بھیجو بہتر سر چلو رحمت ادھر کو لے جاؤ بات چلو السلام علیکم آپ یہ چورا ہے منشیات کا دھندہ فارن قتل ڈاکا کالا دھندا سمجھ نہیں آتا یہ کیا خصاص تیار کر لیجیے اپنی جی سر گز کے لیے سر نہیں چھاپے کے لیے گیارہ بج چکے ہیں سر مجھے اندازہ ہے وقت کا سر وہ سردی کا موسم ہے جرسیاں جو ہاں ہیڈ کوارٹر سے پرسوں پہنچیں گی جعفر حسین یہ آج ہوگا اور اسی وقت ہوگا میرا تو خیال ہے سر کہ آپریشن کل تک ملتوی کر دیں کس لیے وہ سر جی راستہ خراب ہے ٹیلے کی چڑھائی ہے سردی کا موسم ہے ویسے بھی سارا عملہ تھکا ہوا ہے سر سارا عملہ تھکا ہوا ہے تو وہ بھی تھکا ہوا ہوگا اس لیے اس نے ابھی ابھی نذیر لودھی کو اس کی موٹر سائیکل سمے تخباہ کیا ہے جی سر جانتے ہو کس لیے اس لیے اس نے ہمیں اطلاع دی تھی مدد کی تھی ہماری اور جانتے ہو کہ میں اس وقت کس لیے جانا چاہتا ہوں جی سر اس لیے کہ رات ہے اندھیرا ہے ٹیلا ہے اور چڑھائی ہے تم لوگ ہمیشہ دن کے وقت جاتے ہو نا جی سر تاکہ وہ تمہیں آتا دیکھ لے ہاں اب تک ہوتا رہا جاب حسین اب نہیں ہوگا یہ دیکھ رہے ہو جی سر یہ ہے وہ جگہ جی جی یہ رہا آمو والا باغ اور اس کے ساتھ اس سڑک کے کنارے آ کر کے یہ کچا راستہ ہے کچے راستے سے اوپر یہ ٹیلا ہے جی سر یہاں تک گاڑیاں جائیں گی یہاں آپ لوگ رک جائیں گے اور اس کے اوپر صرف ایک آدمی جائے گا وہ آدمی ہوگا میں آپ سب لوگ انتظار کریں گے نیچے میرے نسل کا تھینک یو نمبر ایک کوئی ڈالے بغیر تین کو داخل خارج روز رام چاہ روزانہ رپورٹ صبح شام الگ آیا سمجھ شریف میں جی آگیا हा? جو بھی آتا ہے تھرسلی ڈال دیتا ہے हा? دو سوا دو بڑے آئے تھے صبح بڑے بڑے تیسرا آڈر آئے تم نے ہاکی ملی جیسا کوڑا زہر بندہ نہیں دیکھا یہ تو کوئی شہ ہی نہیں ہے نکل گیا تھا سودا لینے کا جسم کیسے شرم نہیں آتی ہے تم کو چھپے گی تمہاری میں میں پاگل ہو جاؤں گا پاگل ہو جاؤں گا میں مر جانا چاہوں اس چیز کا نشہ کیوں نہیں دیتے مر جاؤں گا چھوڑ کر بھی پی کر بھی مر جاؤں گا کیا عمر ہے بیس اکیس بیس گرفتار کیوں نہیں ہوگا اب تک وہ خریدنے والے کو بچاتے بھی ہیں بکواس کرتا ہے سر یہ اس کا نشہ ٹوٹ رہا ہے اس کا ذہن کام نہیں کر رہا یہ دیکھ ابھی اپنے جسم کو نوچے گا کتنا روپے خرچ کرتے ہو روزہ سو روپئے سو روپئے آتے کہاں سے ہیں آ ہیں سنا تم نے تو دل دل میں ہونے چاہیے کیا خیال ہے تمہارے حیران ملتی ہے یہاں اس علاقے میں کہیں جی سر نہیں سر میرا تو خیال ہے کہ نہیں ملتی جی میرا نہیں کہ میں پینا نہیں چاہتا میں میں میں چلو ادھر آور چلو تو اب نیکسٹ تیاری کرو ریٹ کی جی سر آم، زیادہ وقفہ نہیں چاہیے اس کو اگر دو ماہ اور لیٹ ہو جاتے تو تمہارا علاج صرف اصف سے پھیرو اور زندگی چند روز اب زندگی لوٹ آئی ہے تمہارے اندر تھینک یو ڈاکٹر تھینک جی سر oh, تصدیق ہو سر کس بات کی پچیس oh, لاکھ کا غبن ہے اور وہ بندہ جوڑے کا آج شام کے رفتار ہو جائے گا وہ تو ٹھیک ہے سر ویسے لاکھوں کے چکر میں لاکھوں ہی ہوتے ہیں سر کیا آج شام آپ کی ساری فورس تیار رہنی چاہیے تیاری کی جی تھینک یو جی سر ابھی یورپ جانے کی ضرورت نہیں بھائی سب کچھ تو یہاں موجود ہے صاحب گبرا جاتی ہے بھائی اس لیے تو کہتا ہوں کہ ہسپتال ایڈمٹ کرا دے میں وہاں پر موجود ہوں آپ بالکل فکر نہ کریں خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ آپ کے چہرے بھی پہلے سے زیادہ روشنی ہے مجھے لگتا ہے ایک سانس میں اچھی بھلی ہوتی ہوں دوسرے میں لگتا ہے مرنے جا رہی ہوں حالانکہ قوت ارادی اتنی مضبوط ہے آپ کی اتنے سارے میں <laughs> کہتی تھی یہ نوکری نہ کر قبر <laughs> <ometimes> کا عذاب ہے میرے لیے اٹھا بڑی <laughs> <laughs> <laughs> خوشی ہوئی آپ کی ڈانٹ سن کے لیکن یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں یہ جناب میں نے اپنی زمین بیچتی یہ ہی تو ایک سایہ تھا سب کچھ تمہارے علاج کے لیے تیری باتیں سن کے جی اٹھتی کپڑے بدل میرے پاس بیٹھو کے وقت نہیں ہے جب بھی مجھے کسی مشن پہ جانا ہوتا نا خطرناک آپ سے مل لوں یہ جو ہمارا کام ہے نا اس میں اس میں, اس میں کچھ پتا نہیں ہوتا زندگی کا جان جوکھوں میں ڈال کے یوں بھی تو خوش رہتا ہے اچھی بات نہیں ہے کہ اگر ایڈونچر اور فرض دونوں اکٹھے ہو جائیں اگر تجھے کچھ ہو گیا تو ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا دھوپ چھو ہے زندگی کے پیچ وم ہے زندگی بچانا فرض نہیں ہے کیا کس کی زندگی پولیس کی پولیس کی اپنی زندگی نہیں ہوتی وہ دوسروں میں جیتا ہے اجازت پھر آنگل. हाँ जल्द नहीं जल्दी जल्दी دیکھ لیا آپ لوگوں نے جی صبح سورج نکلنے سے پہلے بس اتنا ہی وقت ہے ہمارے پاس میں اس شخص کی شکل دیکھنا جاتا ہوں جو برسوں سے اس کام کا دھندہ کر رہا آپ نے دیکھا اسے جی آپ نے نہیں سر اور آپ نے سر آپ نے تو کیا دیکھا پھر کس نے دیکھا کس نے دیکھا ہے اسے کوئی تصویر کوئی فنگر پرنٹس سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بھی شخص پکڑا جاتا ہے وہ کوئی دوسرا کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے سر اگر آپ نے ارادہ ہی کر لیا تو میرا خیال ہے وہ بات کر نہیں جائے گا چیلنج بن گیا ہے یہ میرے لیے چیلنج نہیں اس سارے ڈپارٹمنٹ کے لیے بدنامی اور قلم کا ٹیکہ جی سر آپ فکر نہ کریں سر سب ٹھیک ہو جائے گا بس سمجھ گیا سر سمجھ گئے ہیں آپ لوگ کٹ آئیے پہلے میں اس کمرے میں موجود تھی ایک منٹ پہلے میں اس کمرے میں موجود تھی باہر کے دونوں گیٹ جو ہیں وہ ایک ڈیزائن کے اور ایک رنگ کے ہیں اور وہ گھر میری بہن کا شاید وہ وہاں ہو سفو سفو سفو سفو سفو लगा लगाने से खत्म कर दूंगा मैं खत्म नहीं करना जिंदा रहे ना मुलता एक घंटे के लिए जा रहा हूं انتظام کر لو ٹھیک yeah. ہے